Hola a totes i a tots. Un mes més us volem explicar els principals acords que van tenir lloc en el ple del Ple bueno, el ple ordinari de, de març. Eh, particularment vull destacar tots els acords vinculats a l'evolució del Pacte de Ciutat, l'acord per la recuperació econòmica i social de la nostra ciutat. Els quatre cost a destacar dels quatre coses a destacar, el primer seria els ajuts a la contractació a empreses que contractin a personal indefinit, que serien ajuts de 4.000 euros més 1.000 euros suplementaris si es contracten a persones en risc d'exclusió. De, de, També un segon ajut d'ajuts a l'emprenedoria a persones que emprenen una nova activitat i es ja s'estableixen com a persones autònomes d'un màxim de 2.000 euros. També ajuts als sectors més eh, vulnerables, més afectats per la Covid-19, com són la restauració, l'ocinoctur o totes les activitats vinculades a l'activitat física i els gimnasos, que aquí també eh, doncs, obrim una nova línia d'ajuts directes. I per últim, també vinculats als, als, als ajuts a la restauració, vam aprovar l'exoneració de la taxa de terrasses durant tot l'any 2021. Esperem que aquestes ajudes contribueixin a paliar els efectes de la Covid-19 i seguir contribuint a la millora social i econòmica de la nostra ciutat. Us deixo amb l'Oriol Bossa, el primer tenent d'alcalde, que us explicarà també altres acords. Al ple de març també vam aprovar el nou plec de jardineria i neteja d'espais verds de la ciutat, un nou plec amb el qual volem millorar la prestació d'un servei essencial per a la ciutat i és per això que vam dividit el contracte en tres lots, el de manteniment de neteja d'espais verds de la ciutat, el lot de jardineria social i el servei de manteniment de les àrees infantils i elements saludables de la ciutat. Amb aquest nou contracte pretenem estant a l'alçada de les expectatives d'un servei com aquest, millorar-ne la planificació i reduir el temps de resposta davant de les incidències, Volem seguir impulsant la jardineria social i donar suport a les persones amb diversitat funcional i finalment perseguim introduir mesures d'adaptació i mitigació del canvi climàtic, afavorir la biodiversitat, introduir tecnologies més respectuoses amb el medi ambient i finalment implementar el pla director de la i en definitiva un seguit de mesures que portin a una millor naturalització de la ciutat.